Velkommen till denna korte videoen där vi skal prøve å dig deg hvordan du lager en 360 video. Det første du trenger, det sier seg vel egentlig selv, det er at du trenger et 360 videokamera. Vi har gått innkjøp av et kamera som heter Insta 360 One X som i 2019 var en av de billigste og beste på markedet. Og selve kamera, det har jeg i etui mitt her. Det er ikke store greier. Dette er altså en linse på hver side som eh, man eh, bruker, og så har man en knapp som er den man starter og stopper og velger forskjellige løsninger på. Sammen med dette 360-kamera så trenger du en annen vesentlig ting. Det er en selfie -stick. Nå tar jeg og skruer på i, eh, under her på denne mottakeren, og så har jeg også selfie Det som er så fint med 360 video når du spiller inn det, det er att denne selfie den forsvinner av seg selv i opptaket. I hvert fall på den programvaren som vi har valgt å bruke, som følger med Insta 360. Mer om det i näste film. En annen ting som er veldig kjekt å ha, det er en sånn tripod som du kan sette denne på. Det er nemlig sånn at i veldig mange sammenhenger, så er det lurt å stå stille når man stille spiller inn en 360 video. Så hvis jeg setter den här nå, og så kan jeg jo dra opp med telefons- teleskopstangen hvor lang han skal være på dette tidspunktet, og så trycker jeg for å starte opptaket. Og den filmer da overalt 360 grader, ikke bare runt men opp og ned også. Veldig praktisk. Grundtill att det har denna beskyddelsen runt halsen är att det er väldigt viktig att aldrig lägga fram sig kamera på ett bord för här är det en linse som sticker ut och är väldigt fort bli repete så har du tiden å alltid putte kamera in i dexlet sitt och det är också så sånn att lading och överföring disse man trenger till det det sitter da på siden, så du kan fremdeles bruken, men mens den ligger inne i futuralet sitt. I den neste filmen så ska jeg vise dig at jeg rett og slett bare trykker på denne knappen her, Och så står jag og holder selfie-stikken ut fra meg, og spiller inn filmen. Du vil se at selve selfie-stikken den forsvinner, mens du ser kanskje at jeg holder hånda med på ett sån rar måte i filmen. Og da forflytter vi oss til et annet sted med litt bedre utsikt enn kontoret mitt.